C. C. Já už nevím, jak se mám přinutit k učení. Vůbec se neumím soustředit. Smazal jsem si všechny sociální sítě. Máti se mnou už dva týdny nemluví, protože si myslí, že jsem si na Facebooku spázal jenom jí. Já jsem strašně ve stresu. A co blbneš? Vždyť soustředit se umí úplně každý. Cože? No jasně. Ale podívej se, když projekt diplomky je vajíčko, no tak diplomka je slepička. A diplomový seminář je jako líhéň. Ale i na rurální postory potřebujeme používat úplně stejné sociologické teorie jako na ty urbání. No jasně, jako... Aho, me na farmu měla i a i Ty volá, dostal na číze. Počkám tě venku. Dělej. Máte problém se soustředěním? Jděte tam, kde vás opravdu vyslechnou. Poradíme vám líp.